بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی بچہ معصوم ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو حضرت لکمان حکیم آپ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی اپنے بیٹے کی جو تربیت کی وہ رب تعلیٰ کو ایسی پسند آئی ایسی پسند آئی ایسی پسند آئی کہ رب تعلیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن مجید میں ذکر فرما دیا اور ظاہری الفاظ میں کوئی ترجمہ تشریح نہیں کوئی وضاحت نہیں کوئی تفسیر نہیں سریحی الفاظ میں با معنی ترجمہ اگر کیا جائے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کے اس طرح تربیت کرے تو ہمارا معاشرہ سدھر سکتا و اِز خالکمان البن ہی و ہوا یا عز ہو یا لا تشرق بلّہ یہ آئے مبارکہ میں حضرت لکمان حکیم اپنے بیٹے کو تربیت کر رہے گئے اور انداز تربیت کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے کیا تربیت کی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور بری محفلوں میں نہ بیٹھنا حرام نہ کمانا اکڑ کے نہ چلنا بلند آواز میں بات نہ کرنا کیونکہ بلند آواز میں بولنا یہ گدھے کا کام ہوتا ہے چیخنا چلانا تو یہ انداز تربیت جو تھا یہ رب تعلیٰ کو اتنا پیارا لگا کہ قرآن مجید میں ذکر فرما دیا اور ہماری پہلی غلطی جو یہاں سے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا بچہ بولنے لگتا ہے سمجھنے لگتا ہے جب اس کی سوچ بننے لگتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بیٹا نے زندگی میں بہت بڑا بننا ہے نے نام کمانا ہے تم نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے تم نے اپنا ایک امپائر کھڑا کرنا ہے مطلب کہ اس سوسائٹی میں نام ہونا چاہیے اب پہلی غلطی جو ہم نے کی وہ یہ کہ ہم نے اپنے بچے کو بجائے دین کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کے ہم نے دنیا کی پہچان کروائی تو دنیا تو ویسے ہی ایک دھوکہ ہے جب ہم اپنے بچے کی سوچ یہ بنوا رکھے گئے کہ بیٹا تو نے دنیا کمانی ہے تو پھر دنیا میں تو ماں باپ ہے ہی نہیں کہیں تو پھر اولاد نافرمان فرمان ہوگی جب ہمارے بچوں کے تھاٹس ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے جب بڑھ رہی ہوتی ہے جب وہ سوچ اپنی کو بڑھا رہا ہوتا ہے اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے اگر ہم اس کو روکیں گے نہیں ہم اس کو ٹوکیں گے نہیں ہم اس کو سمجھائیں گے نہیں تو وہ کیا کرے گا کیونکہ اس کا ابھی یہ لڑکپن ہے بچپنا ہے اس کی تھاٹس جو ہے نا ابھی وہ پختہ نہیں ہے تو اس کے ذہن میں جو بات آئے گی اگر ہم اس کو کاٹتے نہیں ہیں تو وہ سمجھے گا یہ ٹھیک ہے مثال لے لیں اگر ہمارا بچہ بولنا سیکھتا ہے تو کیا بولنا سیکھتا ہے کیونکہ معاشرے میں جو چیز چل رہی ہے جو ہمارے گھر میں چیز چل رہی ہے ہمارا بچہ وہی وہ لے گا اور بڑے افسوس کی بات ہے ایک ماں وہ تھی کہ جو بچے کو پیٹ میں رکھ کے بچے کو گود میں رکھ کے بچے کو جھولے میں سلا کے بچے کو دودھ پلاتے وقت قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی اور بچے بھی غوث اعظم بنا کرتے تھے اور آج کی مائیں اللہ معاف فرمائے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 ہمارا بچہ کیا دیتا ہے گالی تو ماں خوش ہوتی ہے ماشاء ماں صدقے جائے میرے بچے نے آج گالی دی ہے آج میرا بچہ بولنا سیکھ گیا ہے آج میرے بچے نے ماشاء اللہ اتنا اتنا کمال کی بات کی ہے جو بڑے بڑے بندے کرتے گئے آج میرے چھوٹے سے بچے نے توتلی زبان میں وہ بات کی گئی کاش کہ اس ماں نے یہاں پر روکا ہوتا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 دنیا ختم ہونے کے بعد زندگی ختم ہونے کے بعد وہ تو نام ختم ہو گیا ہمارے مرنے کے بعد اگر ہمارے بچے کے پاس سکول کی تعلیم ہے تو وہ ہمیں اصال ثواب کیسے کرے گا وہ ہمیں ایصالِ ثواب کیسے کرے گا اور پھر اس سے بھی بڑی مصیبت آج جو دور چل پڑا ہر گھر میں فری ٹیوشن ہے ہر گھر میں فری ٹیوشن ہے ٹی وی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 اہل بیت اتحار کی جتنی بھی خاتون تھیں ان کی کتاب لا کے رکھتا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اگر ان کی سیرت لا کے رکھتا تو آج تیری بیٹی وہ نہ ہوتی جو آج تجھے نظر آ رہی ہے خاتون جنت حضرت بی فاطمہ الظہرا رضی اللہ تعالیٰ انخا آپ کے وشال کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انخو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 رب کی عبادت بہت بڑی چیز ہے رب کی عبادت دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے لیکن ہم اپنے بچوں کو دنیا کمانے کی بط... سناتے ہیں کہ بیٹا تو نے دنیا کیسے کمانی ہے دنیا نہیں دنیا اور آخرت دونوں سکھائے کہ بیٹا تو نے رہنا کیسے گا بیٹا تو نے معاشرے میں چلنا کیسے گیا بیٹا تو نے معاشرے میں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 در تشریف پڑھ لیں اللہ مسلّہ سے یہ دنوں حضور پا علی صلاحت وسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس بندے کے سامنے میرا نام لیا جائے یا میرا ذکر کیا جائے اگر وہ بندہ ذکر نہ نہ کرے تو وہ بدبخت ہے آج اگر سیاسی بندے کے جلسے میں جائیں تو بلند آواز سے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں اور وہ سیاسی بندہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں قبر میں کام نہیں آنے والا حشر میں کام کام نہیں آنے والا یار جس ہستی نے قبر میں بھی کام آنا ہے حشر میں بھی کام آنا ہے سرات میں کام آنا ہے جنت میں کام آنا ہے اس کا نام لیتے ہوئے شرماتے کیوں ہو بلند آواز سے بڑو و سلات وسلام علیک رسول اللہ ولا علی کا وصف حاب قیا سید حبیب اللہ تو عزیزہ نے محترم یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ الحمد للہ الحمدللہ الحمد آپ تمام اہل محبت کا شوق ہے آپ کی محنت ہے کہ مسجد کے ساتھ الحمد للہ آپ کی دعاؤں سے آپ کی محبت سے رات دن کی محنت سے انتظامیہ کی محنت سے مسجد کے ساتھ مدرسہ بنا اور الحمد کچھ لوگوں نے اس چیز کا اصرار کیا کہ اس مدرسہ میں حفظ کی کلاس ہونی چاہیے ہمارا بچہ قرآن مجید پڑھے تو الحمدللہ للہ آپ کے اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے مسجد کے ساتھ والی بلڈنگ جو مدرسے کے لیے بنائی گئی تھی وہ بہت جلد تحفیظ القرآن کے لیے جس میں بچے بچیاں دونوں قرآن مجید پڑھیں گے کھول دی جائے گی افتتاح ہو جائے گا دعوت بھی دیں کم از کم اللہ نے اگر تین سے چار بچے دیے ہیں ان میں سے ایک بچہ اس طرح کا بنا کے جائیں کہ ہمیں سکون ہونا چاہیے ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائے مفرت کرے گا یہ اپنے ساتھ وعدہ کریں اپنے ساتھ وعدہ کریں اور حافظ قرآن جو ہے ایک لفظ اگر کوئی بندہ دیکھ کے پڑھتا ہے اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب قرآن مجید کو دیکھنے کا ثواب اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کی اگر با کو لیا جائے تو بظاہر یہ ایک لفظ ہے اگر اس کو لکھا جائے تو اس میں بھی دو لفظ آتے ہیں قربان جاؤں اس مالک کی اطاؤں پر کہ اتنا ڈسکاؤنٹ اور پھر بھی ہم جاتے نہیں ہیں ہیں جی ایک لفظ کے بدلے دس دس نیکیاں ایک گناہگار بندہ ہوگا قبر میں اس کو عذاب الٰہی دیا جا رہا قبر کے عذاب میں مبتلا ہے اس کا ایک بیٹا میں بات کو مختصر کرنے لگا ہوں اس کا ایک بیٹا بولنا سیکھا وصیت تھی بیوی کو کہ میرا بیٹا جب بولنا سیکھے تو اس کو قاری صاحب کے پاس چھوڑ کے آنا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے عالم دین بنے دین کا دائی بنے دین کا مبلغ بنے ہاں جی میرے بیٹے کو مدرسے چھوڑانا تو وصیت کے مطابق بیٹا بولنا سیکھا بیوی نے ہاتھ پکڑا بچے کا اور قاری صاحب کے حوالے کر کے آئی کہ قاری صاحب اس کے باپ کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے سب سے پہلے اس کی زبان پہ اگر کوئی لفظ جاری ہو تو وہ رب رحمان کا لفظ جاری ہونا چاہیے تو میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیں ادھر قاری صاحب نے شروع کروایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر باپ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا ادھر بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رب تعلیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتو اس کے گناہ جتنا بھی تھے سارے کے سارے میں نے معاف کر دیے اس کو اٹھاؤ غسل دو جنتی لباس پہناؤ اور اس کو جنت کا داخلہ دے دو مولا کیوں اس کے تو نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں اس کے نام اعمال کے مطابق اس کے جو حق میں آتی ہے جو اس کے مقدر میں آتی ہے وہ جہنم ہے اور قبر کا عذاب ہے لیکن کیا کروں اس کا بیٹا آج مدرسے میں بیٹھ کر آواز بلند کر کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مجھے اس چیز پر اس چیز پر مجھے سوچنا آتا ہے کہ بیٹا رحمان اور رحیم کہے مجھے اور اس کے باپ کو قبر کے عذاب میں مبتلا رکھوں لہٰذا اس کو اٹھاؤ اور جنت کا داخلہ دے دو اگر ہمارا بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو دنیا میں تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے قیامت میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ملے گا اور حافظ قرآن کی شان تو وراء الورا ہے قیامت والے دن حافظ قرآن کے باپ کو اور اس کی ماں کو والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس تاج کی روشنی اتنا ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے پست ہو جائے یہ حافظ قرآن کے والدین کی شان ہے تو حافظ قرآن کی شان تو سبحان اللہ ایک اسکالر ہے یہ آخری بات کرنے لگا ہوں میں ایک اسکالر ہے فارسی میں بیان کر رہے تھے تو ان کی بات یہ مجھے بڑی اچھی لگی تو میں اس کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ دمشق کا ایک قبرستان ہے قبرستان کا نام ہے وحدہ وہ قبرستان آج بھی موجود ہے اگر آپ کا جانا ہو دمشق میں تو وہ قبرستان جا کے دیکھنا اس قبرستان کی شان یہ ہے کہ اس میں علماء شہداء غازیان اولیاء یہ سب اس میں دفن گئے تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا جو گور کنڈہ نا جو قبریں بناتا ہے اس سے کسی نے پوچھا کہ یار بڑا اچھا ہو گیا تجھے یہاں پر قبریں کھودتے ہوئے کیا کبھی کوئی عجیب منظر دیکھا کبھی کوئی ایسا واقعہ جو انسانی عقل کو حیران کر دے کہنے لگا ہاں ایک واقعہ دیکھا اور اس نے میرے عقل کو حیران کر دیا اس نے پوچھا کہ بھائی کیا واقعہ تھا کہنے لگا کچھ عرصہ پہلے ایک بندہ آیا اس نے کہا جی کہ گھنٹے دو گھنٹے بعد ایک جنازہ آئے گا تو اس کے لیے قبر تیار کر دیں تو وہ گورکن کہنے لگا میں نے قبر تیار کی تو کیا ہوا کہ انہوں نے جنازہ پڑھا جنازہ پڑھ کے میت کو دفنا کے وہاں سے چلے گئے کچھ ہی دیر بعد قبر سے نور کی شعائیں پھوٹی نور کی شعائیں پھوٹی قبر کھلی نوری مخلوق آئی اور اس انسان کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف روانہ ہو گئی میں بڑا حیران دا. پھر میں اس بندے کو ڈھونڈتا رہا کہ جس نے کہا تھا کہ قبر بنائیں کچھ عرصے بعد پھر آیا کہنے لگا جی ایک قبر اور بنا دیں گھنٹے دو گھنٹے بعد ایک اور جنازہ آنے والا ہے تو کہتے میں نے قبر بنائی کیونکہ یہ وقت نہیں تھا کہ میں اس سے پوچھتا کیونکہ وہ غام کے عالم میں تھا تو قبر بنائی اس کو بھی دفنا کے چلے گئے کچھ ہی لمحے بعد اس کے ساتھ بھی وہی ماجرا قبر پھٹی شوائیں اٹھی آسمان سے نوری مخلوق آئی لے کے چلی گئی وہ بڑا دل حیران دل کہ پہلا جنازہ آیا وہ بھی ایسے دوسرا جنازہ آیا وہ بھی ایسے ماجرہ کیا گیا تو وہ قبر بنانے والا جو تھا اس بندے کو ڈھونڈنے نکلا اور اس کو ڈھونڈ کر پوچھنے لگا کہ بھائی بتا تو صحیح پہلے جنازے کو دفنا کے چلے گئے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا پھر کچھ عرصے بعد ایک اور جنازہ آپ نے پڑھا اس کو دفنایا اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا یہ تھے کون یہ تھے کون تو وہ جو بزرگ تھا جس نے کہا تھا قبر بنا دے اس نے کہا کہ تیرا سوال کرنا بنتا ہے اور اگر میں تجھے جواب نہ دوں تو یہ بھی زیادتی ہے تو سن جو پہلا جنازہ تھا جس کی قبر تو نے بنائی اور آسمان سے نوری مخلوق آئی اور اس کو اٹھا کر لے گئی وہ حافظ قرآن تھا آمد. کون تھا حافظ قرآن چلو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حافظ قرآن تھا اس کو لے گئے تو دوسرا بندہ کون تھا وہ تو عمر رسیدہ تھا بزرگ تھا وہ کون تھا تو اس بندے نے کہا کہ پہلا حافظ قرآن تھا اس کو اللہ نے یہ مقام دیا اور دوسرا جو تھا اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا اس کی اولاد کوئی نہیں تھی لیکن وہ کیا کرتا تھا مدرسے میں جتنا بچے پڑھتے تھے ان کی کفالت کیا کرتا تھا ان کو کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرتا تھا ان کو لباس دیتا تھا تو اللہ نے اس کو یہ مقام اس لیے دیا اب یہ نہ سوچنا کہ یار ہماری تو اولاد ہی نہیں تو ہم اس چیز سے محروم رہے گا نہیں اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے لا کر فی دین, دین دین میں تنگی کوئی نہیں ہے دین بڑا میٹھا ہے دین کی خوشبو ایسی ہے اگر کسی کو مل جائے تو تا قیامت اور کوئی خوشبو آتی نہیں ہے تو میرے بھائیوں خود بھی کوشش کریں اپنے ساتھ والوں کو دعوت دیں مدرسہ عنقریب قریب شاء اللہ عزیز کھل جائے گا حفظ کی کلاس کے لیے خود بھی بچوں کو لے کر آئیں اور اپنے ساتھ والوں کو بھی دعوت دیں اور جتنا ہو سکے یہ اللہ اور اس کے رسول کے جو مہمان یہاں پر پڑھنے آئیں گے ان کے ساتھ محبت بھی کریں ان کی کفالت بھی کریں اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا مال ہمارا ویسے بھی ضائع ہو جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر ضائع ہوتا ہے بلا وجہ ضائع ہو جاتا ہے رب کا دیا ہوا مال ہے ہمارا نہیں غریب بھی رب کی رب کی مخلوق ہے اور ہم بھی رب کی مخلوق ہیں وہ جس کو جو دینا چاہے دے دیتا ہے لیکن اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے مال لے کر بھی آزماتا ہے اللہ ذی خالق الموت والحیات لیبلوکم الب احسن عملہ وجہ کیا ہے اس نے دیکھنا ہے کہ اچھے عمل کون کرتا ہے برے عمل کون کرتا ہے موت ہماری منتظر ہے زندگی کو اپنا ٹھکانہ نہ سمجھیں یہ مختصر اور عارضی ہے ختم ہو جانے والی ہے اپنے معاملات درست فرمائیں گناہوں سے معافی مانگیں پانچ وقت کے نمازی بنیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں گھر میں ہلکا لگائیں مدرسے میں لے کر آئیں خود بھی دین سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں اپنی بھی دنیا آخرت سنواریں اور اپنے بچوں کے بھی دنیا و آخرت سنواریں رامہ علیہ اللہ بالغنوی